Зараз у школі більше 80 переселенців. Марія живе тут три тижні, жінка приїхала з Харківщини, каже, у рідній Балаклії залишились батьки. «Ми виїжджали також з окупованої території. Було дуже важко, але ми вдячні людям, які нас прихвистили. Ми дуже швидко відійшли від цього всього, кошмару, який ми пережили. Ми тут як удома, не очікували такого. Сусідство з Марією живе пенсіонерка Галина з Краматорська, що на Донеччині. Жінка каже, домівку не хотіла покидати до останнього. «Там все залишилося, Хозяйство, будинки, тваринки, земля, город. Довго думала, що не можна. Ну, Ви принесу тут, а воно не вийшло». Стрільба, стрільба, ракети літають. Страшно». У шкільній їдальні для переселенців готують їжу. Продукти приносять волонтери, а готувати допомагають вчителі. «В 6 годин ранку ми вже є на посту. Бо нам треба все підготувати Кожного дня ми стараємося, щоб в нас і на, і на сніданок було два-три види. Наприклад, може бути сирна запіканка, можуть бути налисники. Молочна каша є все для дітей. Друге, теж ми стараємося, щоб була і картопля, і різні каші, і макарони. Підливку робимо з м'яса, вареники робимо, пельмині самі ліпимо». У школі деякі люди зупиняються, щоб переночувати, тоді їдуть далі, а деякі залишаються там жити, допоки не знайдуть житло, каже директорка навчального закладу Оксана Добровольська. У нас є 16 дітей, віком від 6 місяців до 17 років. Так, у нас вже така створилася величезна шкільна родина, де ми вже навіть і цього маленького хлопчика Артема з Мелітополя і охрестили. Тобто вчора ми святкували вали такі Христини. Анастасія Чачко, новини на суспільному. Тернопіль